آپ نے نیریٹو بنایا ہوا نا آپ کی اصل میں مسئلہ ہے برانی مانیے گا آپ کے ملک کے اندر جو قرآن اور حدیث کی اپلیکیشن ہے نا وہ آپ نے پانچ چیزوں سے لاک کی سب سے بڑی تو ایک آپ کے جھگڑے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر فتوی بازیوں کے سب سے بڑی جی قرآن حدیث کی اپلیکیشن کیا بنا کے رکھی ہے تو فارغ ہے گا وہی فارغ ہے گا وہی فارغ ہے سارے فرق ہے گا لوگوں کو یہ بتانا ہوتا اور ہے کہ بھائی آپ کو آ, کسی کو نوکری پہ رکھنا ہے آپ کو اصول مل جائے گا آپ نے ایک اینٹ بھی کسی بلڈنگ میں لگانی ہے نا شریعت آپ کو بتا دے گی آپ نے رکھنی کیسے اچھا ایک, ایک لے مین کے مائنڈ میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ میں بزنس کر رہا ہوں میرا کوئی سیاست میری کوئی جماعت میرا کوئی کام مشن یا پڑھنا ہے تو میں سب سے بڑی جی قرآن حدیث کی اپلیکیشن کیا بنا کے رکھی گئی تو دوسری ایپلیکیشن آپ نے یہ رکھی ہے نماز روزہ حج زکوت ہے اور جی بس یہی ہے صحیح میں آپ کو بتا اگر آپ کا سکوپ لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے اور ہے کہ بھائی آپ نے ایک اینٹ بھی کسی بلڈنگ میں لگانی ہے نا شریعت آپ کو بتا دے گی آپ نے رکھنی کیسے اور کب رکھنی ہے کہاں رکھنی ہے کہاں نہیں رکھنی ہے, نہیں رکھنی ہے کس انداز میں رکھنی صحیح تو زندگی کی ایک ایک سانس کی کے ساتھ جڑا ہوا خیر اور شر جو ہے اگر آپ کو ایک ٹیکسٹ کھول سکتا تھا آپ نے نکالا کیوں نہیں وہاں سے آپ کو آپ کو کسی کو نوکری پہ رکھنا ہے آپ کو اصول مل جائیں گے ابھی آپ نے بات کی ہمیں اصول ہی نہیں چاہیے ہاں اگر کوئی اتنا بڑا اب دیکھیں ادھر ادھر بڑی گہری بات کروں قرآن اور حدیث ایک کائنات ہے بالکل ہے اس پر مختلف لینسز نے آکے کے اپنے لینس کے مطابق اسے دیکھنے کی کوشش کی بالکل ایسا ہی ہے پہلے قرآن حدیث پڑھا جائے گا اور پھر لینس بنایا جائے گا یا پہلے لینس بنایا جائے گا اور پھر قرآن حدیث پڑھا جائے گا پہلے پڑھا جائے گا, پھر بنایا جائے گا. اب جو پہلے پڑھ ہے وہ بھی غلط تو. بہی تو قرآن خود کہتا ہے کہ مجھے پڑھنے سے کبھی hmm. ایک آدمی غلط فریم بنا لیتا ہے اور ایک آدمی صحیح فریم بنا لیتا ہے قرآن پڑھ کے دو باتیں ہو گئی ایک ہے جو آلریڈی فریم لے کے آیا ہے اور اب وہ پڑھ اس کو. اور وہ چاہتا ہے کہ میں قران حدیث اسی طرح پڑھوں جو میرے فریم ورک میرے لینز میرے تعصبات میری سائیکوپیتیز میرے مسائل کے مطابق ہو تو میں اس کو ام. اس طرح پڑھوں گا خود نہیں بدلتے قران کو بدلتے. خود کو نہیں بدلتے, کو, کو دوسری پارٹی, پارٹی وہ ہوگی جو پڑھڑی ہوگی بالکل ان بغیر کسی تعصب کے جینونلی پڑھڑی ہوگی اور اس کے بیچ کے اندر الکا شیطان وفی امنیتی بھی چل رہا ہوگا صحیح, صحیح کہ شیطان اپنے الکا کر رہا ہوگا اور اس کو فریمز اور فریمز بنا بنا کے پیش کراؤ کہ اس سے یہ ڈرائیو کرو اس سے ڈرائیو کرو تو سب سے بڑی بات یہاں پر یہی یہ آتی ہے قرآن حدیث کو پڑھتے ہوئے وہ فریم ورک جس نے دنیا براج راج کیا وہ فریم ورک جس سے مسلمانوں کا عروج تھا وہ فریم ورک جس سے ایک انسان مطمئن ہوتا ہے سکون ملتا ہے اس کو تسکین ہوتی ہے اسے راحت ملتی ہے اسے موت کا ڈر نہیں ہوتا اسے پبلک کا ڈر نہیں ہوتا وہ بہادر بنتا ہے وہ دلیر بنتا ہے وہ فریم ورک نکالنے کا جو پیٹرن ہے وہ لاک ہے نہیں کیا وہ فریم ورک جو صحابہ کا تھا جو سلف کا تھا جو آپ کے ائمہ کا تھا آئمہ اکرام کا تھا محدودین کا تھا جو قرون اولہ کے لوگ تھے جن کے بارے میں کہہ دیا گیا سیر القرون جن کے تین دوروں میں اسلام اپنے حسین جمیل اور کامل ترین شکل میں موجود تھا کیا ان کا کوئی فریم ورک موجود ہے کہ اس میں ڈائیو کیسے کرنا ہے صحیح وہ فریم ورک کے ساتھ اگر آپ نے اس کو پڑھا آپ کے پاس وہی کنڈیاں آ جائیں گی راج کرنے کی وہی کنڈیاں آ جائیں گی آپ کو اپنی زندگی کے اندر کامل بنانے کی جو